Men først altså forskningen, och da är det jo en ting som skiller deg kanskje fra den samtalen dere hadde rundt bordet nå, og det er at vi må være systematiske, ellers er det forskning. Så vi har rett og slett søkt internasjonalt etter studier som har noe med en-til-en-klasserommet å gjøre. Vi zoomer in det søket för å ikke sitte med 10 000 som er helt umulig å komme igjennom. Så vi funnet sju veldig gode sammenfattningsartikler, sånne review-artikler. De som husker John Hattie, noe litt sånn synlig læring och allt det der var väldigt stort. Han gjorde en metareview av gudene vet hvor mange tematikker som var knyttet til skole. och så lagde han sånne piler som ga da en sånn effekt. Så han putta jo egentlig alle mulige grønnsaker och frukt i samme båsen, i samme sekken. Ehm, og så sa han at nå ska vi se vilken pil vi får ut av det når det nå høres jeg litt kritisk ut, men det er klart at det er problematisk når du skal sjekke en til en klasserom, og ta masse forskjellige forskere som har sett på litt forskjellige ting, men felles er at de har vært i klasserommet hvor det en, en Men det er ganske intressant for vi fant faktisk seks temaer som vi identifesterte, og så vi gitt en sammenfotning av de, og redusert de igjen til tre områder, og nå blir det mulig å forholde sig til for folk som ikke driver på med forskning i hverdagen. Nå skal du få de temaene. Men... Før det så må vi bare se si at vi gjorde en loop tilbake for å se om det var noe på disse tre temaene, for da vi fokusert oss tematisk. Og da blir vi å søke igjen og finne om det var noe annet som spesifikt sa om de tre temaene vi har jobbet med. Og så har vi prøvd å underbyke med enkeltstudier, og da vi gått nærmere norske klasserom ved har se på norske rapporter og artikler. Og så har vi rett og slett prøvd å sette denne reviewen som det kalles, i sammenheng med hva slags forskningsspørsmål vi har hatt med oss, når vi har sett på klasserommene. Dette er en helt en klassisk måte å gjøre det vi kaller en review på i forskningen. Og dette er for spesielt interessert, og du får sliden etterpå, de store reviewstudiene som vi har sett. Og dere ser att det går ganske langt tilbake. Men dette er altså de studiene som de har sett på igjen, og dette er studier i hver review. Jeg vil si kanske at det er disse to, kanskje vi kan si disse tre, med Sara Hennessy her, og forsåvidt også Harper og Millman's review, som er mest relevante for det vi opplever nå i norske klasserom. Og her er stikkordene på en måte som ingår i alle disse store sekkene med ting som de har satt sammen. Men det er altså seks gjennomgående temaer, og de er her. Og det går an å gruppere i tre, og jeg prøver å gjøre det nå mens vi ser de seks. Altså for det første så, så er vi nødt så å prøve å skille diskusjonen som er politisk og som dreier seg om målet med implementeringen og utfordringer ved implementeringen, altså selve systemet rundt det å jobbe med IKT. Det er en diskussion, og veldig ofte så er målene hos politikerne veldig, veldig høye for vad digitalisering skal bidra med. Så har vi det som jeg har snakket om tidligere, og som vi kan si litt mer om etterpå, effekter på læringsutbytte. Her som et slags sånn hattig pileffekt. Hvis vi begynner med iPad i matematikk, så går alle elevene opp 0,2 på nasjonale prøver på 5. trinn. Altså, du, du kan ha politikere måtte, som ønsker det. Har vi har vi brukt 4500 på hver elev på iPad. Da forventer vi at vi stiger 0,2 på nasjonale prøver. Det karikerer jeg og det heter ikke 0,2. Først og fremst så er politikere opptatt av å få færre i den nederste delen på å gjøre det dårlig på nasjonale prøver. Eh, opplevelser og erfaringer er det subjektive. Hvordan disse klasserommene oppleves for elevene. Hvordan det tas i bruk, da må vi se på det, og så er det liksom selve klasserommsmiljøet, hva gjør det med det. Så her er tema, her er tema, og her er tema. Implementering, opplevelser og erfaringer, og ikke minst teknologi i bruk husk dig tre. Och jag tänker att lite avhänga var det jobbar i skolsystemet så är det upplevelser erfarenheter och teknologibruk bruk som det bör kika mest på. Och då gör vi det också. Detta är liksom alle målsetningarna och detta har ni hört sant och detta är läs er kroniker och sånting om digitalisering så är det detta ni ser. Ja, vi måste förbättra resultaten. Ja, vi må minska digitala gapet. Ja, vi må förbereda eleverna. Ja, vi må ha bättre kvalitet Mål som helt tiden fremmes. Hva er viktig når vi implementerer? Jo, man må kjenne konteksten. Man må god ledelse. Man må infrastruktur. Man må ha oppfølging og evaluering. Man må skifte i pedagogisk paradigme. Den er ganske svær. Det står som en bitteliten setning her. Det er en kjempegreie. Profesjonsutvikling. Får ikke til digitaliseringsprosessen i norsk skole hvis ikke du samtidig har profesjonsutvikling hos lærere. Eller kommer tilbake til det. Og dette fortsatt får plikts og oppfølging fra involverte parter. Det finnes artikler der ute som beskriver sånn etnografisk, vi har vært inne på skoler sånn fem år etter at det satt i gang med store digitaliseringsprosjekter, som på en måte kommer til sånne... Det sånn, du vet, sånne forskere skriver jo noen ganger at de kommer til en skole som om det kommer til en øy. Og liksom, hva er det denne stammen gjør? Og da finner de liksom sånn, teknologien litt liksom strødd rundt omkring, og det er ikke noe plan på det og sånne ting. Eh, fortsatt forpliktelse og oppfølging. Altså, det er ikke noe vi gjorde den høsten 2020, og så slutta vi igjen å ha systematikk rundt det. Det må hele tiden følges opp, og det tar ganske lang tid. Så dette er det internasjonal forskning, 300 ulike studier, finner på tematikken implementering, som er helt grunnleggende for å få det til. Og dette er altså målet politisk på hvorfor det gjøres. Så det er masse utfordring. Men det är detta vi ska se mer på. Och här går jag lite grann in i det norska också. Eh Många av de norska studierna har haft en relativt vanlig metod för att inhämta information, nämligen intervjue elever och lärare. Det gäller både den följeforskningen som ni gör i Askerskolen, där kommer slutrapporten om cirka en månad. Och så har Rambøll levererat två utvärderingar av Bærmskolen. Och detta här, detta kan ni se på när ni på måte stikkord for vad de opplever som viktig, knyttet til opplevelsen av det å ta teknologien i bruk. Så kan vi liksom se på hva som skjer i klasserommet, og da tar jeg bruk to begreper som jeg vil at dere skal diskutere litt etterpå. Tradisjonell bruk, innovativ bruk. I den tradisjonelle bruken så ligner de litt på det jeg hadde på venstre sida der innleggsvis, med eleven som smuler foran skjermen. setter strøm på boka, altså man innfører skjermene, og så har man akkurat sammeundervisningen. Det er klart, det er rart hvis folk er på VGNO, eller på eh, Paranois, etter annet, hva det heter. Hvis læreren står 22 minuter. Det er jo ikke en rart når jeg ikke engasjerer noen, at dere skriver tre mail. Jeg er helt vant med det. Jeg, man tar seg jo det selv. Ofte, særlig i store forsamlinger, og klassen er kanskje stor nok for samling til at i hvert fall de som sitter på de to bakste radene veldig ofte med typisk tradisjonell undervisning er på noe annet etter cirka 17 til 22 minutter. Jeg har 300 timer i norske klasserom og bakerst med videokamera sett hva elever gjør på skjermene sine. Og ikke minst tidspunktet for når det switches til noe annet. Det er cirka mellom 17 og 22 minutter. Den innord til bruken tydelig og synlig læringsmål Elevcentrert, vurdering i process og så videre. Du kan se at når du skriver opp et sånt felt og finner denne type stikkord, så kommer det også fra interessen hos forskerne. De er interessert i hva er det nye. Så de er mer interessert i innovativ bruken i forskningen sin enn den tradisjonelle. Og da kan de bli litt sånn pappertaktig, at de kritiserer dette tradisjonelle, og så skriver de veldig positivt til den andre. O det er som jeg sa innledningsvis, det er en karikering som jeg synes at dere må være veldig profesjonelle for å kunne klare å se nyansene i framfor å karikere. Og så er det elevene da. De sier vi får mer kommunikasjon, samarbeid, effektivitet, kontroll over egen læring og det er motiverende. Dette er altså ikke fra Geeprojektet, det er fra hundrevis av artikler i internasjonal forskning. Utfordringene, ikke faglig bruk, ja, vi vet. Distrahene, ja, vondt i hodet og tørre øyne brukar en nettbrett saknar tydlig tastatur. Alla de tingna här har de 140 eleverna vi intervjuade i geprojektet också sagt. Så det är egentligen inte sån att vi finner sån extremt mycket nytt i vårt projekt, men vi har gjort något som är lite annorlunda och det kommer jag strax till. Detta synes är lite intressant. Här kan vi också tänke att det kanske är traditionell här Textproduktion, notater, ferdigstilling av texter, nettsøk og kommunikation. Bortsett fra detta, så er alle de fire på en måte mulig å gjøre i en ikke-digital verden. produktion. ja, det var jo for så vidt mulig å sitte og redigere på VS-kassetter også, med 25 bilder i sekunde, og kanske med veldig avansert utstyr en gang på 90-tallet, til sånn runt 600 000 kroner på sånne medieverksteder, så var det kanskje fem elever i kommunen som fikk sjans til det. Nå ligger det mye råere teknologi i mobiltelefonen i handen sånt, på å gjøre det. Så på 25 år har det bare skjedd enormt mye på dette, som da henger sammen med det, og som gjør helt annerledes og dripe på det. Så under her, den andre delen, erfaringsdeling og ikke minst tilbakemelding. Hele vurdering for læring, og også det som den del kaller vurdering som læring, altså som er hverandre vurdering i stor grad, innbak i den vurderingsprosessen, gjennom digitale verktøy, er mulig på en annen måte. Enn når selve teksten og det det skal snakkes om, må flyttes på fysisk. Nå er det et digitalt sted, og det kan samhandles på den digitale plattformen, også i vurderingsprosesser som læringsprosess. Så kanske kan vi kalle det innovativt. Vi kan i hvert fall si at det er en type praksis som er mulig nå, og som er annerledes enn det vi hadde før. Eller hvordan vil dere si at man skildrer mellom traditionell och innovativ bruk av digitale enheter i klasserommet? Helt tilbake til den første. Smile foran skjermen, tradisjonell. Tenk de to. Det tradisjonelle på den ene siden, og altså den nye på den andre siden, ut fra dette og ut fra den forrige av det. Bare to minutter. Er den for enkelt å karikere sånn, eller er det noe i det? For nå forlater vi den internasjonale forskningen, og det er ganske tydelig stikkordnere gitt for hva vi faktisk vet om digitalisering, altså en til en. Og så går vi in i våre egne klasserom i gepp Vi har nemlig fokusert på klasserommet i utvikling, opplevelser og erfaring og teknologibruk, og datamaterialet vårt er rett og slett at i hvert eneste så satte to stykker og noterte ned hva læreren gjorde, hva slags type aktivitetsform det var i klasserommene, og hva slags type teknologi og læremidler som var i bruk, om det var på papir eller på skjerm og så videre. Det siste skal jeg ikke si så mye om i dag. For jeg synes det er lettere å si noe om hvordan vi organiserer klasserom, altså hvordan rom og tid er organisert av læreren enn akkurat teknologibruken. Altså læremidler, ressurser og så videre. Så vi filmet, og så har vi intervju med 20 lærere og 140 elever. Og jeg skal vise litt av det intervju-bidraget, men det er bare som eksempler. Det er ikke ferdig analysert. Vi driver på å... Når vi liksom har gjort, transkribert alle lærerintervjuene, så tar vi og finner tematikken i det. Først på papir, faktisk, med sånne post-it-lapper i forskjellige farger. Og når vi på en måte er enige om at fortolkningen i det lærerne sier er dette, så overfører vi det til et digitalt analyseverktøy som heter Envivo, for de som er interessert. Eh, og da kan jeg etterpå liksom gå inn, ja når er det lærerne snakker om gruppearbeid? Og så får jeg opp 15 citater eh, så det, bare å gjøre et sånt raskt søk. Og da kan vi begynne å skrive det systematisk, for da har vi gjort en analys. Elevintervjuene som jeg bringer frem i dag, har jeg bare hentet som eksempler for å illustrere poengene mine. Bare å være tydelig på det. Så kort fortalt, vi har da vært inne i 20 klasser på 10 ungdomsskoler. Det vi ikke sier noe om, og det tar jeg da opp imot någon annan, slik at det liksom er tydlig på det. Jeg snakker om objektiv läringsutbyte sa sant, och här är det sån det hade forskjellige faser i Bärrum så de kunde liksom sjekke de som hade nettbrett och de som ikke hade. Og så har de da en sånn difference-in-difference-tilnærming som sier noe om effektene her. De som har lest Hattie og sånne ting, vi sier at okay, her er det tal. Det er ekstremt mye usikkerhet knyttet til den måten her. For det er så mange faktorer som påvirker, så det er ikke sikkert at det var iPaden som gjorde noe forskjellig i det hele tatt. Så du trenger masse sånne studier for å være sikker. Men dere følger jo med, og ser det ser att det finns særlig for 1-4, enormt mange debatter om digitall lesing eller papirlesing, eh, håndskrift før tastaturskriving, og så videre, og så videre. Hvis du kobler det opp mot effekt, så må du ha en solid mengde med studier for å kunne begynne å si noe sikkert, fordi det er så mange usikkerhetsfaktorer. Det subjektive sier vi nå om ikke i sånne påstander som er her, men vi sier noe om det i eh, opplevelser knyttet til de intervjuene vi har gjort. Og det som da er eh, viktig for meg nå, det er rett og slett at dere tenker litt over hva dere mener med, med læringsutbytte. Når vi snakker om at vi digitaliserer og sånn gir rom for nye elevroller, forventer vi da et objektivt læringsutbytte? Altså det som vi kan måle forhåndsdefinert, at det på en måte skal bli bedre. Eller forventer vi at prosessen, det personlige erfarte, skal bli bedre? Den får dere bare ett minutt på. Hva er det dere går og forventer når vi lager digitale klasserom? Bedre resultater på eksamen, nasjonale prøver, osv. Eller elever som sier noe annet?